මාගේ අම්මා බලන දුන්නු ගින්න ඈ මා මෙර දැත මගේ දුව ගියා වූ මා යා මා නෙරන ගිවා උතේ නම කියන්න කොහේ කි සංකාමි රංගේ තනංජන සංකා ඔව් කී වසරද දිනේ හා කොල් ඉස්කෝලේ නාවුල ත්‍රීනාගේද ත්‍රීනාගේ ඔයා ඉස්කෝල යනද පුතා යනවා මම පුතා කියවතන නම කියන්න පුතේ සේනూరు අද උසස්තරේ සේනూరు සේනూరుටත් උසස්තරේ සේනూరుටත් උසස්තරනේ ඔයාගේ වයස කීයද කියන්න අජිත් සේහාන් ජනන්දි අජිත් සේහාන් ජනන්දි මලක වැඩි කටයි හතයි මාරුනො. මෙයාට හතයි මෙයාට පහයි. හතයි පහයි නේද? මෙයාන්නේ සීනාදද? නෑ මෙයා පිළිහුඩු වල. මෙයා? මෙයා මුනිදුව. ආ මුනිදුව. එලියක් යනවා ගම්බරෙන් ඒ කරලා මම කිව්වා. හ්ම්. ඊට පස්සේ අම්මා දුවගෙන ඒගල්ලා අම්මා කෑගහන ගානට දැනවෙන්න ඉන්න බෑ වතුර ගහන්න කියලා. කරලා මං ඒත් එක්කම කිරිය අම්මර කෑ ගහගෙන ගියා. වතුර ගහලා. ඒකෝ දොරවල් අහලක් තිබ්බේ. ඔව් දොරවල් අහල. ඒගල්ලා මං ඇවිල්ලා වතුර ගහනවා ඊට පස්සේ කවුද කිරිය අම්මකුගේ? ආ, අම්මයි නේද ඔතන? මොකද්ද දුව මොනවාද කිව්වේ මේ මාගේ අම්මා බේරගන්න ඉන්න මට බේරලා දුන්නු දෙන්න බැරි වෙච්ච එක විතරයි මට කියන්න තියෙන්නේ මම උසාහ කරා කරා කරා බලනවා. පස්සේ මම එනියට බැලලා ජනෙල් කඩන්ඩ හදනකොට නැවී කට්ටියට එන්න ආවා. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ එක්කත් වෙන්දා මට දුරින් ඉඳර විතරයි මට පෙනුනේ. හ්ම්ම්. මම ತುಂಬಾ آرامගින්දරට මම එක පාරක්වත් මට ඉන්න තැන හොයා ගන්න බැරි වුණා. ඔය වෙලාව කීයට වෙලාව 9:00න් 10:00ත් අතර. ඔරේ. හ්ම්ම්. ඒත්wasmගේ මේ දුව ඇවිල්ලාගේ වතුර දාල කොමාරි නිම වුණා. ඊට පස්සේ මම දැක්කා රිදිකොට්ටණියක් වගේ එකක් ගොම් තමයි කියලා ඉතන ගිහි ගොඩ පාගගෙන ගිහිල්ලා නම් ටවල් එක ඇද්දා දිනකොට මගේ අත් දෙකක් පිච්චුණා හ්ම් හ්ම් මේකවත් බලන්නතු අය රෙද්දෙන් අදින්න නේදෝ ඒ ඒ බැරි තන මම එහෙට බලලා මේ ජනේල කඩන්න හැදුවා හ්ම් හ්ම් එතකොට මේ කට්ටියට ඇහිලා කොමනක් දුකගෙනා මිත්ද ඒාලා කිව්වා ගේ කවුරුවක් කියලා. මම ඊට පස්සේ PENDA වගේ රෙදි කාමරේ වෙන්දා පානපත් කරනවාද තාත්තා? ගෙදර කොහමද? ඔව්, දුව පානපත් කරනවා. සාමාන්‍යම දැන් වා. හා හැමදාම කරනවා. සිරිතක් වෙලා. මෙච්චරෑ වෙලා පානපත්ුනේ ඇයි? තියන්නේ හතර ගෙදර වෙනින්දේ. අතා මාර්ට් එකේ පානපත්ු කරනවා. මාර්ට් කොහොමද? මම එතකොට එහෙ පුස්සේ ගියා නබෝ වෙනවා ගෙදරින් ගෙදරින් ආ ඊපස්සම අම්මට එනකොට මට කෝල් එකක් දුන්න අයියා කොහෙද ඉන්නේ කියලා කලහ හ්ම් ඊට පස්සේ ඉන්න තැන කියනකොට හරි එරි මල්ලී පණිවිඩයක් දැනගන්න ගත්තා කියලා එයා කට් කරා ඊට පස්සේ නම් අපේ කතාව කරා අයියා කොහෙද ඉන්නේ ඊට පස්සේ මට පොඩි සැකයක් ඇතු වුණා ඊපස්සේ අම්මට ගත්තා කොහෙද වැඩ කරේ නැහැ ඔබේ නෝනාගේ මොනකටද ඒත් වැඩ කරේ නැහැ අද මොනරායිද ගිහින් අයියා අමතනවා අයියා කතා කරනකොට අයියා අන්නේ මම alli me යාළුවගේ රාත්‍රියක් පොත් පිළිලවන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ අයියා අයියා මායිම ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් අල්ප මාදලේ වරින්න කරා මොකද අයయన මොකද කියලා ත්‍රීවිල් එකක් අරගෙන ඉන්නද කියලා දැන් නම් මල ත්‍රීවිල් එකක් කියලා ගෝවරෙන් ගොනවා ඉතින් මාදලේ ගියට එකියාව කරන්න පුළුවන්ද ඒකේවට යන්න පුළුවන්ද මේ තත්ත්වය සාකගන්න බෑ මොකද කරන්නේ කියලා මල තාම ආරමුණක් නැහැ කොච්චර කල්ද බඳලා අවුරුදු පත්තු කරනවද මේ විදියට ඔයාට හිතෙන්නේ මොකද්ද පහණෙන්මද මොන මොන වෙන මොන හරිද මේකේ මේ වෙන දෙයක් නැහැ නේද පරිසර වාරතේ මොනවද කියන්නේ එතන මාන පරිසරෙඟුත් එයා කඩොල් දෙක දීලා තියෙනවානේ මෙහෙම හා හා එන්නේ ඒක නසකයක් නෑ නේද නසකයක් නෑ මට කවුරුත් තරහ නෑනේ නෑ හයියෙන් මොළියෙන් අයියගේ දුව මේ ආවා දොර ගානට කතා කරන්න ඕනේ නම් දැන් මේ කීරය ඒ ජනරි දෙදම අගිරියලා දේවිද හා ඇත්තටම මේකනේ channel එකට මෙතන හොලකට අවිලා දෙහෙමද ආ ආ මේ තියෙනල් තමයි පල්ලේට එන්නේ නේ ගීන්දරා හ්ම් හා හා හා කණිකාත් දැන් නුඹ හා හා ගීන්දර නිවන්ද හ්ම් හ්ම් හරි හරි ගීන්දර මාධ්‍ය දෙකේ ටිඑම් ම කියන්න තියෙන්නේ අහිංසක බවක් තියෙන. බොහොම ධිකසි ජීවත්වන අය සෝචනීය සිදුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ සිදුවීම ඔස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් උපකාරයක් තිබෙනවා නම් ඒ දෙය කරන්නේ තමයි මේ වෙලාවේදී තාමත් මෙවැගත් වෙන්නේ. ඒක තමයි කුඩා දරුවන් සකස් කර හදා වඩා ගන්න කොට ඔවුන්ට දීනි පෙtti, gender පාවීතා කිරීම පිළිබඳ කිසියම් විදිහක අවබෝධයක් තිබේతూ. එහෙම දේවල් කරන්නට ඉඩහැරීම අතිශය බය하나. එය පානපතු කරන්න හරි වෙන දේවල් කරන්න හරි ඉදතරත් එක්ක කටයුතු කරනකොට දරුවන් ඈත් කරලා තියාගන්නට අනවශ්‍ය විදිහට පානක් තියන්න යනවා කියන එකත් ඒ සුදුසු තැනක් තෝරාගෙන ඒකට උද කරන්නටත් ඕන. අපේ සැලකිල්ල මාධ්‍යම තමයි වැදිලි වෙන්නේ. මේ ආරගු ළමයි තුන්දෙනෙක් එක්ක වොයිතම් බත් කරලා බොහොම මා මා ජීවිතේන පොලක් ඉතින් මේගොල්ලොන්ට බොහොම දෙචිදේ බොහොම කනකවල් දායකයක් වැඩක් මේක. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් සම්ස්තයක් වශයෙන් අපි කළ යුතුයි. ලෝකේ මේ වීඩියෝ බලන අයට මොකද කියන්නේ? ලෝකේ පුරා බොහොම කනකයි තමම කනකවල් දායකයක් වැඩක්. ඉතින් තමන්ට කරන්න පුළුවන් මේ පොලේ පොඩි ළමයි බොහොම චූරිය ළමයි තුන්දෙනෙක් වීඩියෝකම තමයි නැසලා දකින්නේ. ඉතින් ලෝකේ සහ අපේ මනුස්සකම තියන කට්ටිය මේකටත් මොන වර දෙයක් කරමු කියන තැන මා හිටිනවා මටත් අපිටත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරනවා බොහොම කනගාටුදායක දෙයක් මේක අපි දැක්කම බොහොම අවවාසනාවන්තම ගමේ සිද්ධ වුණා ඒ සිද්ධියක් මට කියන්න බලන්නේ කියත් මව කගේ අත දෙනුමට අපි එන්නම් පුතේ අත රෙම මේ මරණය පිළිබඳව කතා කරන්නට වචන නැහැ ඒ ආදරණීය අම්මා මේ ලෝකේ හැරලා යනකොට ඒ අම්මගේ මිනිනවත් බදාගෙන බරුව ඒ පෙට්ටිය බදාගෙන අඬන හැටි දැක්කම අකාටතර සම්මේ. ඒ වගේම ඒ තාත්තා මේ ගම්මානේ ිතාම දුකසේ දරුව හදා වඩා ගන්න දඟලප කෙනෙක් කියලා අපි එහෙම ත්‍ත්තයකදී මේ අවාසනාවන්ත මරණය අctොසෙම අපේ දැඩි ප්‍රේමි හදවත් තුනක් කම්පා කරනවා. ඒ නිසා හිත් වචන කතා කර ගන්න බැරියෙයි. මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ වැඩිමහලුම දරුවා 6 වසරේ ඉගෙන ගන්න නාවුල් විශ්වවිද්‍යාලේ ඊළඟ දරුවෝ දෙන්නටත් වැඩි බාලයි මේ දරුවන්ගේ අනාගතය සරි කර දෙන්න ගම්වාසීන් ප්‍රදේශවාසීන් වශයෙන් අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියන එකයි මගේ හැඟීම. අත අපේ නාවුල් ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික බවතුම් එවැాగෙම ප්‍රදේශයේ හැම දිනාටම ඒ වගේම රටේ හැම දිනාටම අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ දරුවන්ගේ අනාගතය සරි කරන්නට අපිට දායක වෙන්න පුළුවන් නම් 1 හරි ඒක තමයි මේ වෙලාවේ වැදගත්න්නේ. මලගෙඩට ඇවිල්ලා අනුලබන්න මිය බලනවට වැඩිය. බලලා යනවට වැඩිය. ඉන්නේහා ගිය මේ උදාාර සමාජ සේවාව සිදු කරන්නට අපි කවුරුත් අත්වල බැඳගෙන කියලා මම ඒ ගෞරවයෙන් Cardinal ला सन प्रजे से